Bushir, Bushir, Bushirna, Mutata Laira, Wahabi, and Melaeina, Sid, and يا ترى ولا يعملها في هذه صورة طرقة خطيرة، بس ما زال عايش. فيهم في الأسفل الجهه اليمنى جاسك، في الجهة اليمنى أيضا عندنا توزيع جميله من فريق في بي سبورتس ما سدح هذا. والله فسيرو الآن أعلى في الفريق يا شباب. ما يدري يحاول ولا لا. جيس في الأسفل يعني, يعني لو نزلوا هيتحاصروا من فريق دي إس أكسسوير. والآن أوفر فيرو صراحة مكان بدهن استراتيجي مكان جميل بس لاحظوا أنه خارج السومن. فهيتطرف في فرار، حيضطروا في النزول، وحيواجهوا فريق دي إس أكسسوير. بعيا تام. هتكون مواجهة من فريق أوفر فيرو ودي إس. اللقب الافضل يا سلام في <تصفيق> فان يا الان ما فيش <تصفيق> مزح ما فيش لعب الحقيقه الان جد صارت هذه يعني اكل عيش وهذه يعني مبالغ كبيره مصدر رزق طبعا طب ما فيش مزح الان في الوقت الحالي كفاه يعني يعملها اكثر ناكازاكي يستاذ من الديسك ترى وعنصر على كل نشوف ناكازاكي يست ونشوف هو الوفر فير يا سلام يا حبيبي يعجبني العدم يدعو الله يا سلام يا سلام يا سلام يا يا يا سلام يا يا يا يا يا سلام يا سلام حبيبي يا حبيبي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 اسمعي 28 هاي صوايه لاحظت التخيخ تشويش ولاوع سوين وين الام سي اس كانوا ومستر المستر مستر علي هذا هذا هذا حبيب الملايين هذا جلاد هذا قناص هذا كبير المدرسين سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام على كل شوفوا سلام علينا في محاولة سلام سلام يا سلام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 محاصرة يا جميع الجهات صعبة عليك يا اخويا ان ناكازاكي يتدخل من الخلف كالمحارب النينجا مثل زورو والله يا اخوان يا اخي من القلب كانه في ناروتو ون بيس يسوي حاجات مش طبيعية فسال بابلو في كيروزا يطيح بالاول ويا ترى البومبات من قبل ناكازاكي تريد تطيح بحد لا بابلو بالجهة اليمنى محاصر على اللاعب امير هيجو جميل حمراء خطيرة في شنو داون في داون امير داون وأدي <تصفيق> بابا عنده شيفته بابلو إيدم شاديو والمبتاع برام مش نرمال. لا و... <تصفيق> صار يعني ما ما ما ساوي استهزاء.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 When the shit hit me, I babba, babba, babba, babba,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 مواجهات في جميع المناطق بالخريطه، الان طارق وجبت الامل الوحيد 18 في الاسفل وعندنا اللاعب اخر من الجهه اليسرى اوفر فيخش بالهجوم على طارق بيطلع الشق الان يا ترى كيو كيوبي ليون هيعملوها فنان فريق لوبر ولا أوه. أوه. يا سلام أل آه. يا سلام لاعب يا اخويا اربع سبعة الله الله الله الله الله يا رب يا عال. رب يا رب توسعوا بومبا خطيرة من أعلى بومبا خطيرة بومبا جميلة بومبا صغيرة لا القناص على أي مره اخرى بم. فتر حذر وخاف الرز محدش ماشي ما ماشي مجمدهم على الاخر والله يلا فينا نشوف الجي اي توصيل جميل على فريق فير يحاولوا في الفرار بالمنقوش لانه وزعيناها جي 18 يطيح بالسنايفر على السريع كيوبي دخل على طرف ايد شقات حمراء جميلات جي 18 يلف على كيوبي بومبا اوبا جلوال جارفيه يشوفوه يطلع له بسرعة بومبا يحاول قليل والله يا رسكرة. لا لا لا لا, لا, لا يا سلام. واو واو لكن هذا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 الكل عليك يا بروفيسور يظل ما تخفش لو تخفك الدنيا ما تخفش الدنيا ماكلها ما يا علي ماكلها ماكلها يا علي ماكلها يا علي صعبه صعبه صعبه صعبه ماكلها ماكلها لسه لسه لسه لسه لسه لسه يا سلام ما اقول لك لسه ما اقول لك لسه عزون الظل حياكلوا معلش حاول بس صعبه صعبه صعبه صعبه نايس رايك والله شيء جميل والله امة محمد كل علي هذا كل يبقى شكون؟ نا كازاكي نا كازاكي بشنو هو يزومي وكرينا كل بالك من المنتديات رد بالك من عندك يبقى يبقى يبقى على يا يا شنو شنو ب 14 كيلو الان وفي <تصفيق> في <تصفيق> رمز ورمز يا سلام يبدا في اللقاء عليهم والله يا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 البطولات خلينا نشوف نتابع لحد الآن في عندك يعني كريم جداً فريق ديا على فريق أنك زاكي لحد الآن عندك مواجهة شرسة جداً ما بين فريق ديا وفريق أنك زاكي نشوف غازي بالنسبة لحد الآن وعندك هجوم مباغة كفوا يا رجل كفو والله كفوا آه <خفوا> يا, يا, يا, يا, يا, يا يا يا يا يا يا يا يا Nacho, Macho, Macho, Macho. Allah Hadari. و من فريق اللاعب عندك لاعبين. من فرق. يعني فير لحد الآن والمواجهة موجودة من قبل كمان <تصفيق> ما ذكرنا وحكينا عليها من سيتجه الفي فيها على نفس مين روبرت فاي على نفس المين؟ يعني عم بيحاول قدر المستطاع انه يضله صامد لحد الان ولكن تم اسقاط اللاعب الاخير تقريبا النقابه ايسبورت على ارض المعركه ايضا راح يعني عندنا ست باق 12 لاعب لحد الان ابو كرم تم استبعاده من الزون خلينا نشوف متابع زومي و بي اي بي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 بابا بابا بابا يا سلام الزيرو كيل يعني تحدي ما بينه وما بين ما بين فريق الام سي اس هيك بيعطي ادفانتج اكثر لفريق الام سي اس يكون بالمركز الاول اخوي الفافي ولسه المواجهه موجوده ما بين فريق ناكازاكي اي سبورت وفريق في البومبو جاب الله الله الله Yes, سلام على كيوبي يا yeah, yeah, yeah, yeah, مشطرمال يا كيوبي مشطرمال يا يا يا نور العين كل انت يا محبوبي مشطرمال يا كيوبي يبدع في الليله the الليله يسحر يومه يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا الديه تعاني حقيقة الديه، الديه تعاني، إذا ممكن نوصل لسنة سنتين وتتعاملوا لسنة فردة الديه تعاني معاناة يعني كذلك الله الله الله ارحموا عزيزنا قوم ذل، الديه بعدها مرور ثلاث جولات ب16 نقطة، إذا بفارق 23, 23 نقطة على المركز الأول، وتصعاب وتودع بالذات وتودع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 واللي شد كل واحد ياز سلاحه وحديده ينزل عليه بركارتوشه وزيده اه يا يا يا يا يا ياي ياي يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا وهناك ارواح ستحتضر ماكابيليا شوف معناها بالفعل يا يا يا بالفعل يا يا بالفعل, بطبط بالفعل. بطبط يعني 6 دقائق يا اخوي 43 لاعب اوكي 12 فريق اوكي بس انا متاكد انه خلال عدة دقائق راح تنمسح نص الفرق الموجوده حاليا خلينا نتابع ونشوف فيشلو نعم فيشلو كان عم بيحاول بطبط. يعني ضلوا يعني عم بيحاول هو اوه تم اسقاط اللاعب تحت جردي وطاح طارق يبقى غازي حذاري من الصخور في هذه المنطقه الكارثيه وواحد يقف الاخر يتيح، اي عاد ورينا الرشلة شد صحيح، اه يا يا يا يا، تحت النار، اشلي والنقابة، ومزيان نعم. القتالات في منطقة أخيرة، قاحلة، نعم. لا يوجد لا إلا شجرتين وحجرة، وما نسموش نقولوا نعم. عليها حتى غابة معناها نعم. صعيبة، وصعيبة للغاية للغاية يا مكابتن، صعيبة صعيبة للغاية وذهب فريق الديا لحد الآن، بلشت المواجهة الحقيقية، النقابة والنقابة أوه.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 والله وحصلوا عليها فريق الشليحات واخيرا بلشنا بلشن بلشنا بلشن بلشن والله يا اخوي انا بعطيها هاي الماتش عط... اعطيها هاي الماتش 10 دقائق ولا لا لا خليها خليها 10 دقائق راح اعطيها ربع ساعه حاليا تمام حقني الشباب خلاص اه يا, يا يا يا لين رخله رخله مسكين اللي تيح ما يلقاش الدواء معناها كتشوف ادياسيك شوتر من ناحيه اوروفير من ناحيه قلب يا قلب العاصمه البرازيليه اول تاع الثانية الثاني الثاني وينه وزعم يتيح وهذا الذراب يلقى روحه في وضعية سراح يلا يا كراد يلا يا يلا يا او يا يا يا يا والله وعنك والله وعنك والله وعنك والله وعنك وبابا با با با با با با با با با با حط با با با با با با با با يا با با با با والله والله أوه والله نجري ندم تافتح الفم ناس باش مش تتوقف وش كله تروح اليك خلص وجيب يا حبيبي وكن أنت صاحب القتالات وصاحب الانتصارات. شوف معناها لاعب فوق الدار هذا يا حبيبي خبرة في التكتيك وكيوبي بيطيحوا باي باي في تلبسوش ركيكة وين وين وين كاستوني اثنين اثنين اثنين وادي تي اس وادي لوفر فير ورعة نار ردوا بالك لا يا حبيبي ما قاتل أجير. اه يا يا ماكافيلي الدي هي سيكس شوتر صادمة وعلى ربي عاملة وما تفتلكش ما تفدلكش والو والو والو خلينا نتابع ونشوف حدا هذا واحد Hey, that rock is Hindi. Red dubia, like me, I don't know you're talking about. Hey, that rock, my baby, is not, is not, is not a fish. That rock is not a و الله راح في أي في يا خوي ناف في أي فرصة نهائية نت فتح حدار يا إيبو فيلا مينو باي باي, باي, باي فيلا مينو باي باي بعد ال over fear يلا دليله توري ماخذ يا جديد هذا؟ بركبت والله كبيرة والله امكانيات يعني عن جد وفريق جديد يعني يعتبر وبالفعل امكانيات جدا رهيبه ما شاء الله عليهم يعني وصلوا للنهائي ولعبوا لعب قوي صراحه يو يو يو جدا يو يو ولسه المنافسه موجوده وموجودة يا هو جامست بعاد فريق الديه هذا يشير يحكيو بحكاية حكايه هذا إيه زورو سيد الروايه هذا إيه باي باي جوك وباي باي الجوك اه يا علي اه يا زبكات يا كراتوس يا غالي اضرب اضرب قدامك الشليحات تطيحك حتى لو كان منبرك عالي با بابا بابا بابا بابا, بابا. ملا شليحات ملا شليحات ملا شليحات وينك وينك يا الشوط وينكم يا قنا أضربوا لي اللي قدامك يطيح منين من اليسار ومن اليمين اووو يا حليلو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 أكيد زكي جدًا اكيد جدًا هات الالقرينة هاي آه حبك الالقرينة يا مكفل لي منك الزكي كيل يبقى من 15 دقيقة الزون الرابعة و22 في رقبة باي باي يا يا الله مسكين مسكين يا الله تليق. زوز الشاديو زوز الشاديو ولا تح ولا راحة يا بابا بابا بابا بابا با با با با با با با با با با با با با با با با با با با بالمنجل با با با با يا با با با با ما با با با ما با با با با نعم. يلا, نعم يلا يا وليد هيا هيا يا وليد يلا كيف يحوي خيو <تصفيق> <تصفيق> شوف استراتيجيه بونيس والله استراتيجيه روعه يزي ولا يزي احلى يزي منها نعم لحد الان اربع فرق 12 لاعب يعني بتقسيم رائع جدا يعني متو... متوازنين تقريبا لاعبين والفرق خلينا نشوفه نتابع وش <تصفيق> اللي المقدمه في <تصفي حيره خلص واحد يخلصوا كله باي باي ضربه كبيره يلا يا رجل COS والله يعطيهم الصحه وان شاء الله نعم خلينا نشوف الـ MVP الـ الـ MVP نعم والـ MVP ايضا من فريقها ال